Til daglig så går de fleste av oss runt med PC'er og mobiltelefoner. Hvor kritisk er det om fremmede får tilgang til disse enhetene? Ja, det spørs jo ikke hvem man skal beskytte sig mot, og, og, og vad som er faren her. Men vi altså, tenker ganske nøye etter vad som kunne skje hvis noen fikk tilgang til disse enhetene. Og det igjen speiler tilbake på det vi snakket om i introduksjonen. Altså, hvem er det vi skal beskytte oss mot? Hva er det de vil? Og tenk dere hvis man tar med seg en PC rundt på reise eller mobiltelefonen som man kanske har med sig på byn å reise. Hva har man faktiskt da med sig? Er det noen som ville kunne hente ut sensitive data fra dette her? Er det noen som kunne gjøre noe med maskinen fordi vi har innlogget i inn noen tjenester? Og hvis svaret er ja på det, så bør vi være litt kritisk til som kan få tilgang her. Og det gjelder jo det samme hvis vi går fra kontoret vårt med en ulåst dør. Hvem er det som kan da teoretisk sett gå in og gjøre noe på maskinene? Og så vi, vad kan de gjøre? Jo, en av de største problemene er jo at de kan bruke tjenester vi har. Tenk for eksempel på mobiltelefonen vår, der alle tjenester er innlogget hele tiden. Hvis noen får tilgang til vår mobiltelefon, så kan de jo bruke Facebook som oss, de kan bruke Snapchat som oss, de kan se hva vi har sendt og se hva vi har mottatt. Har vi innlogget e-posten vår, så kan de jo sende og lese e-post i vårt navn. Og det samme med filer, de kan jo hente ut filer som ligger på maskinen. Og man tenker jo kanskje at dette er ganske usannsynlig at det skulle skje, men det er faktisk ikke så usannsynlig, og risikoen er ganske stor, for det krever ikke noe spesiell teknisk kunnskap for å kunne gjøre dette, det krever bare at man er frekk nok. Og en ting er jo at noen går inn, for eksempel på kontoret vårt, en annen ting er at vi mister enheten, vi glemmer den et eller annet sted, eller vi er noen som stjæler enheten, vi har da full tilgang til det som ligger der. Og jeg tenkte jeg skulle vise også ett ekstra eksempel her som virkelig demonstrerer hvor skummelt det er at noen kan få tilgang til den enheten vi har. I løpet av bare noen få sekunder kan de gjøre masse skade på den enheten. Tenk deg nå at du går fra maskinen din uten å låse den. Noen kommer in på kontoret ditt og gjør fort noen små endringer på maskinen. De går inn i innstillingerne for nätverket ditt. skriver inn en ny liten adresse här, lukker igjen, lukker igjen, igjen, og så går det ut. Det tog ikke spesielt lang tid, men nå når du kommer tilbake igjen, och ska begynne å bruke maskinen, du åpner for eksempel da, nettleseren din, går og sjekker lokalavisen, ser hvilke nyhetssaker som finnes. Skal vi gå og se hvem som er redaktøren av Lokalavise? Og oi, det var ju mig som er redaktøren. Nettadressen er jo helt korrekt, men likevel så inneholder helt klart feil. Jeg kan gå og sjekke e-posten min. Jeg går og besøker den riktige adressen. Kanskje jeg til med følgte et bokmarke jeg har hatt i lang tid. Men likevel, oi, her er det noe rart. Som du ser den lille hackeren i joen, det ville vært lite sannsynlig at noen hadde gjort det, men dette var for å illustrere at dette er en falsk side. Så dette er en falsk side, der jeg nå blir lurt til å skrive brukernavnet og passåret mitt. Og som sagt, det er et viktig poeng at dette er en ekte adressen. Dette er den helt korrekte adressen som jeg kunne brukt i lang tid, men etter denne lille endringen på maskinen, endringen på innstillingen, så har noen da kontroll over alt vi gjør på maskinen. De kan velge å vise sitt eget innhold, i stedet for det innholdet som faktisk skulle kommet opp. Og alt skulle til, var at noen hadde tilgang til maskinen i noen få sekunder. Og denne innstillingen gjelder for bestander. Du kan starte maskinen på nytt, du kan gjøre masse oppdateringer og endringer på maskin, men så lenge ikke du ikke fjerner denne innstillingen igjen, så har den som gjorde disse endringene totalt kontroll over maskinen din. Ja, det du viste der Tom, det var jo skremmende. Men veldig mange av oss, vi har jo et passord på PC-en og en PIN-kode på telefonen. Er vi ikke beskyttet da? Jo, det hjelper jo veldig mye. Det å ha en sånn låseskjerm på maskinen eller på PC'en som gjør at vi må inn med et passord når vi skal åpne maskinen vår, eller in med en PIN-kode eller et mønster når vi skal bruke i telefonen, gjør det jo mye sikrere. Hvis noen da for eksempel kommer in på kontoret vårt, så vil de ikke kunne bruke maskinen uten å kjenne dette passordet. Eller hvis noen finner telefonen vår, så vil de ikke kunne bruke telefonen vår uten å kjenne denne PIN-koden. Så dette er jo noe alle bør ha. Dessverre er det jo sånn at mange har veldig dårlige passord og dårlige PIN-koder. Passordene er ofte korte fordi at man skriver de så ofte. PIN-kodene og mønsterne på telefonen følger ofte de samme eh, mønsterne hver gang, eller de samme kodene hver gang. Det er faktisk sånn at de 20 vanligste mønsterne på en telefon og de 20 vanligste pin på en telefon står for cirka en fjerdedel av alle koder. Så hvis man kjenner de 20 vanligste, så kan man komme in på i hvert fall en fjerdedel av de fleste telefoner. Og sammen med passord til maskiner, veldig ofte velger folk enkle ting, korte passord. Og PIN-koden for eksempel på en telefon er svært ofte da den pin som består av måned og år man er født eller barn er født. Og det sikrer ikke alt heller å ha disse pin -kodene. Det sikrer mye, det sikrer bruk av maskinen, bruk av telefonen, men det er ganske lett å få ut data allikevel. En maskin, hvis man får tilgang til den en litt lengre periode, kan man ganske enkelt plukke ut harddisken av maskinen, og få tilgang til alle dataene som ligger på den harddisken, så sant ikke de er krypterte. Samme med mobiltelefon, man kan ganske enkelt for eksempel plukke ut minnekortet i telefonen og da får tilgang til alle bildene som ligger lagret på telefonen for de lagres som regel på dette minnekortet. Og så där är det sällsynt att man har kryptering på skrud. Så hvis man är rädd för de data man har och det är sensitive data så behöver man absolut sørge for att kryptera disker, kryptera minnekort på telefoner. Så vilka tiltak behöver vi då göra för att beskytte datan vår? Ja, vi har jo allerede nevnt dette med låseskjerm, men det finns et par andre ting som kan være veldig lurt å gjøre. Det ene er jo alltid å ha en backup av sine data. Det bør alltid være sånn at verdien av maskinvaren er den verdien vi mister hvis maskinen skulle bli ødelagt eller bli borte. Og det kan også være lurt å ha en kopi som alltid er frakoblet. Vi må gjerne bruke OneDrive, Google Drive eller Dropbox for å ha en kopi som er synket hele tiden men det er også lurt å ta med jevne mellomrom en frakoblet eh, kopi. For ordens skyld frakoblet, da mener du at jeg faktisk fysisk drar ut ledningen av maskinen? Ja, typisk da en minnepenn som man setter i, tar kopi og legger i en skuffe etterpå når man er ferdig, eller en ekstern harddisk som man tar kopiene på. Det gjør at jeg fortsatt glemmer å ta kopi, så man bør også ha en sånn synk som går hele tiden, som jeg nevnte sånn som Dropbox eller Google Drive, men det finns en del problemer, blant annet skadevare, som vi skal snakke om litt senere, som gjør at jeg, kopien, så backupen, hvis den er tilkoblet, kan bli utsatt. Det andre man bør huske på å gjøre, er at før man reiser med en maskin, eller før man tar med mobilen på ferie eller på byen, tenker til hva er det faktisk jeg har med mig. Kanskje ikke jeg trenger ha med alle disse dokumentene som jeg sensitive. Kanske jeg ikke trenger å være innlogget i alle disse tjenestene som har med arbeid å gjøre, og hvis man da fjerner bilder, dokumenter, logger ut av tjenester man ikke har behov for, så vil det være mye mindre skade som kan skje hvis enheten kom på avveie, eller hvis kan få tilgang til enheten. Man bør også prøve alltid huske på det å låse enheter. Vi snakket jo om låseskjerm, og det er jo kjempefint, men vi bør også huske på å på. Så med en gang vi går fra maskinen vår, så bør vi gjøre noe for å aktivere låseskjermen. Det kan være lurt å lære sig en snarvei for det, sånn så går raskt for exempel Windows og L på Windows-maskiner, så, så låser vi den med en gang. Man bør også kanskje ha satt en timer på dette, så hvis man er borte fra mobiltelefonen, ikke gjør noe på telefon eller maskinen i en viss periode, som bør være ganske lav, så låses maskinen automatisk som vi glemmer det. Selv det er en del styr, så bør vi også prøve å huske på låsekontorer der maskiner står. Spesielt hvis vi ikke har på låseskjermen, men også kanske i tillegg faltiveri. Og det gjør det litt med krunglete, men likevel, det er en viktig sikkerhet. Vi bør også være litt forsiktige med å låne bort utstyr, dette er det få som tenker over. Men vi bør være veldig forsiktige med hvem er som får bruke utstyret vårt. Sånn som det eksempelet vi viste tidligere, med endringer av systeminnstillinger. Veldig lett å gjøre for noen som låner maskinen. Så det kan være nok at man låner bort maskinen til noen i et par sekunder, så kan de ha gjort endringer på maskinen som er helt kritiske. Det samme gjelder jo mobiltelefoner. Og sist bør man også kanskje tenke på å kryptere informasjonen på maskinene. Eh, og det er ganske teknisk ting å skru på, så man bør kanskje lese seg opp litt nøye på hvordan man gjør det på sin maskin, og kanskje også kontakte noen som kan hjelpe til med dette her. Men det gjør det mye mer sikkert at man ikke kan lett lese ut datene. så en del ulemper, for at det er litt mer styr hvis nu ikke, ikke skulle starte og få ut datene, for da må man in med passord og så videre. Også hver gang vi starter i enhet, det kan være man inn med password, så litt med styret men hvis man har sensitive data, så bør man vurdere og kryptere disker og minnekort i enheten. Takk skal du ha, Tom. Jeg tar da med meg tipset. Husk å kontoret ditt, og så synes jeg det var kjempebra den Windows L å gå rätt til låseskjerm. Den tar jeg med meg. Takk du ha.